هدف من اینه که خیلی سریع امکانات این وبسایت سایت رو برای شما توضیح بدم، امیدوارم که سر فرصت بتونید مراجعه کنید به این سایت و از امکاناتش استفاده کنید. همونطور که بالا سمت چپ تصویر می‌بینید، آدرس سایت coinmarketcap.com هست. توی دیسکریپشن همین ویدیو توی کانال یوتیوب کرپتو فاندر آدرس رو می‌نویسم که راحت بتوانی ازش استفاده بکنید همونطور که میبینید این سایت هم مثل بقیه سایت کلی محتوای تبلیغاتی داره من حالا دونه دونه اینا رو ببندم یه مقداری دست و بالمون باستر شد یکی هم به همین منوال خب از سمت راست بالا شروع میکنیم این سایت امکان ترجمه به زبانهای مختلفی رو داره هنوز فارسی توش ماحیان نشده زبان ترکی رو میبینیم و فرانسوی و اسپانیولی و بقیه زبان های دیگه که اینجا ارائه شده ارسایت که تو دو تا روشن و تیره میتونید این سایت رو ببینید هر کدوم براتون جذاب تره ازش میتونید استفاده کنید اگر بخواید تبلیغاتی بدین توی این سایت از این قسمت Advertise میتونید اطلاعاتتون رو براشون بفرستیم با تماس بگیرن و اطلاعات مهمی که اینجا قرار داره از سمت چپ بالا شروع کنم میگه 5127 کیپتوکارنسی یا رمز ارز توی این سایت ثبت شده این نقطه دقت کنید که این اطلاعات توی اپلیکیشن ها توی سایت های مختلف متفاوته اما این سایت بر اساس پروتوکلی که داره این تعداد کیپتوکارنسی رو شناسایی کرده در سایت خودش قرار داده معرفی کرده و اطلاعاتشو به لحظه به روز میکنه خب پس در نظر داشته باشیم که این عدد میتونه متفاوت باشه ولی این سایت حدود 5127 کریپتوکارنسی رو شناسایی کرده و این تو معرفی شده 20737 تا بازار وجود داره جالب بدونید که کسایی که دنبال این هستن که از این زنجیره بلاکچین نهایت استفاده رو ببرن اومدن توی حوزه توادل این ارزها تبدیلش به ارز فیات همونطور که در ویدیوهایی گذاشته توضیح دادم که اصلا ارز فیات چی هست درگاه رو ایجاد کردن که به راحتی میتونید شما اونجا به مبادله ارزها به همدیگه و حتی تبدیلش به پول فیات و بر عکس اون اقدام کنید کل ارزش مارکت کپ 305 میلیارد دلار هست در امروز که با شما با هم با هم صحبت میکنیم شاید بگم سال 2019 این عدد رو نتونست ببینه و اولین بار هست که در سال 2020 به این عدد رسیده ارزش بازار حجم مبادلات در 24 ساعت گذشته 150 میلیارد دلار هست در کل بازار و ارزش یعنی سهم بازار BTC که نماد بیت کوین هست 61 درصد همون که تو بازار بورس شما با نماد سهم‌ها رو می‌شناسین اینجا هم کریپتو ها رو بر اساس این شاخص‌های سه حرفی میتونید دنبال بگیرید اینا مهمه حداقل به یاد بسپارید یه تعدادیشون که خیلی مورد استفاده قرار میگیره رو برای خودتون جا یادداشت بکنید یواش یواش اینا رو از برخ میخواید شد و توی سایت های دیگه ای که میخوام در موردش صحبت کنم مخصوصا تو تریدینگ ویو شما به این احتیاج دارید خب حالا اگر هم ندونستین میتونید توی سایت کوین مارکت کپ بیایید همونطور که میبینید اینجا اینجا و اینجا و همینطور که میره پایین نماد هر کدوم از این کریپتوکارنسی ها نوشته شده مثلا بیتکوین کش بی XRP ریپل همون ریپلی که ما میشناسیم با همین نماد ایکس آر پی یه ستاره هم خورده کنارش این ستارهی که کنار این خورده یعنی اینو ماینبل نیستن امکان استخراج ندارن یه تعدادی ثابت تولید شده و به توسط تولید کننده این کوین س... یا توکن که حالا در ادامه خواهیم دید به علاقمندان این و معاملگران این ارز ارائه خواهد شد خب یه منابعی بالا جامون بریم سراغ اینا بحث رنکینگ همونطور که میبینید اومده در خصوص اینکه شما میتونید اینجا بر اساس کریپتوکارسی اکسچنج روندها و ارزش بازار بر اساس تمام کریپتوکاراسسی یا کوین و توکن دسته بندی انجام بدید در خصوص ترند ها اونایی که خب حالا بیشترین اون گینر رو لوزر میتونید یعنی بیشترین رشد و بیشترین کاهش بر اساس اون دسته بندی بکنی یا اونایی که جدیددا اضافه شدن ابزارهای های مختلفی رو برای شما فراهم کرده که میتونید یه وااشلیسی تهیه کنید، کاریسی کانورتر داره که امکان تبدیل این ارزها ها و همدیگه و وزن اونها رو میتونید با هم مقایسه بکنید و اطلاعات هیستوریکال این خدمتون ارشابت اپلیکیشن هایی که توی این کوین مارکت کپ ازش استفاده شده و رتبوندی اونها در ادامه منابعی هست مرتبط با این وبسایت اگر دوست هستوجی وبسایت طراحی بکنید که از اطلاعات این سایت بخواین استفاده کنید بهتون API ای آی میده این دوستانی که حوزه نرم افزار کار کردن دقیقاً میدونن این موضوع چی هست یه نیوزلتری داره یه روزنامه یه خبرنامه‌ای داری که برای شما به صورت هفتگی روزانه یه سری اطلاعاتو میفرسته میتونید توش عضو بشین یه سری شاخصه داره برای بررسی کریپتوکارنسی ها و عرض شود که رویداد داتا... روی هایی که مربوط به کریپتوکارنسی هست مثلا یه نمایشگاه یا نشستی یا یه عرض شود نشست خبری در خصوص یکی از این ارزها، اگر قرار باشه بر... برگزار بشه اینجا شما میتونید رویداد و ایونت رو تاریخش رو ببینید دقیقا مثل نشستی که توی شرکت های بورسی داریم و میبینید که میشینن در مورد سهمشون توضیح میدن اینجا هم به همین منوال هست یه وبلاگ داره در ادامه هم متودولوژی محاسبه این قیمت ها رو گفته و خدمتون هست که جوری حجم محاسبه میکنه خب این خیلی مهمه چرا چون شما توی کمتر سایت یا اپلیکیشنی قیمت های مشابه رو می بینید که در ادامه ما به این مسئله خیلی می‌پردازیم، چون یه فرصت آوییس را جالبی توی این نهفته است که توی ویدیو های بعدی من اینو توضیح خواهم داد هر شود که اونایی که دنبال یه شغل می گردن توضع کریپتوکارنسی میتونن از اینجا حالا برای فرصت های شغلی رو ببینن علاقمندی‌هایی هایی که وجود داره و سوالات متداولی که برای این سایت طراحی شده خب این یه نمای کلی از این اطلاعات این بالا بود ولی اصل داستان در وسط سایت اتفاق میفته خب این صفحه هم باز شد شما میتونید ببینید خب این صفحه هم باز شد شما میتونید ببینید یو ایکس یو دیزاینر هایی که برای مثلا طراحی سایت استفاده میکنن میتونن اینجا دنبال فرصت کاری میگردن از اینجا اطلاعات به دست بیارن مدیر منابع انسانی مدیر تولید و حالا, حالا پوزیشن های دیگه ای که اینجا مورد نیازشون هست خب این تیکه بالا کامل توضیح داده شد به جای اینکه این بسطر توضیح من برگردم به این قسمت پایین یه سری نکته اینجا داریم خب اون عرصیبت که عرصیبت که اون خبرنامه که خدمتون گفتم اینجا آدرس ایمیلتون رو تایت میکنید و سابسکرایب نو رو میزنید و خب شما میبیند تو لیست ارسال خبرنامه می‌بینید بازم تبلیغ های محیطی که همونطور که بالا توضیح دادم شما می‌تونید تبلیغاتتون اونجا بذارید و یک سری اطلاعات کلی در خصوص این وبسایت هست همونطور که بالا گفتم متدولوژی و این راه های دسترسی و حالا حضورش در شبکه های اجتماعی می‌تونید اپلیکیشنش رو از اپل استور و گوگل پلی برای سیستم‌های عامل آم... iOS آی و اندروید دانلود کنید و اینکه اگر هم با این سایت حال کردید دوست داشتید بهشون کمک کنید BTC LTC ETH و BCH با این واللت ها از شما دریافت میکنن و یه نکته جالبی بعدا در خصوص این آدرس ها و اینکه چقدر چه منابعی توش وجود داره و اینکه یه نکته ای هم در خصوص کلاهبرداری ها هست اینایی که میان آی سی او برگزار میکنن یه دفعه میبینیم منابع داره جابجا جا میشه شما باید زودتر از این اون کوینی که دارید یا اون توکنی که توی آی سی او خریداری کردید رد کنید بره که اینا حالا تکنیکی هست که تو حوزه اسکم در خصوصش بحث مفصلی خواهیم داشت خب برگردیم یه بالاتر این ستاره هر رو که براتون توضیح دادم اینجا هم میبینید وجود داره اینا یعنی نات ماینبل اینا قابل استخراج نیستن اینا به تعداد ثابتی تولید میشن مشخص گزارش میدن و اینکه حالا یه تعدادیش دسته پدی داورندگان اون هست الواقی هم توی بازار کریپتوکارنسی ارزشه همونطور که در بالای سایت هم دیدین کل ارزش بازار 305 میلیارد دلاره که آخرین آپدیتش مربوط به 15 فوریه 2020 ساعت 15:34 دقیقه به یوتیسی یوتیسی همون عرض شد که به تایم گرینویچ خواهد بود و به خاطر اینکه اطلاعاتش دقیق باشه یه مبنایی رو قرار داده و از اون توی متدولوژیش هم نام برده خب پس ما بالا و پایین این سایت رو دیدیم موند وسط سایت که اصلی ترین قسمت سایت هست خب همونطور که اینجا مشاهده میکنید اطلاعاتی در مورد بیت کوین، اتریوم، ریپل، بیتکش بیتکوین بیت کوین اس ویل، کوین، اس، تتر و همینطور ارزهای دیگه وجود داره. خب این اطلاعات چیه؟ شما هر ارزی رو که بخواین روش کلیک بکنید اطلاعات جامعتری نخواهید دید. مارکت کپشو داره میگه یعنی ارزش بازارش الان 186 میلیارد دلار ارزش قیمت اون کوینو داره میگه که تو این لحظه بیت کوین 10228 دلار و 51 سنت هست حجم 24 ساعت گذشته ای که معامله شده رو داره, داره بهتون نمایش میده 39 میلیارد دلار گردش معاملات 24 ساعت گذشته بوده سرکولیتینگ اون خدمتونه اشاود سرمایه در گردش که اینجا معنی پیدا نمیکنه اما میزان حالا به نوعی بگیم توکن هایی که یا کوین هایی که در بازار در این لحظه‌ای که داره نمائش داده میشه در حال یعنی وجود داره میزانی که وجود داره تو بازار داره اشاره میکنه تا الان 18 میلیون و 218 هزار 800 بیت کوین از 21 میلیون بیت کوینی که در ابتدا پیش یعنی اعلام شده که توی بازار وجود خواهد داشت الان استخراج شده و در حال معامله هست البته خب این بحث معامله گریش مربوط به این 24 ساعت گذشته نیست این کلا در خصوص این تعداد بیت کوینی که الان تو بازار وجود داره داره صحبت میکنه همونطور که میبینید مثلا ریپل 43 میلیارد ریپل توی بازار از 100 میلیارد وجود داره که الباقیش در اختیار پدیداورندگان اون هست که هر از چهنگاهی اعتراض دارندگان ریپل میره بالا به خاطر اینه که یه عرضه به قول این دوستان بورس آبشاری داره و جله رشد قیمت رو میگیر. البته الان که نگاه میکنی بوده 33 سنت قیمت هر ریپل ارزش گذاری شده توی بازار کرپتوکارنسی نکته‌ای که وجود داره باز هم تأکید میکنم این قیمت ها متفاوته یعنی اینکه شما تو سایت های دیگه می‌ریش شاید مثلا این 332266 2666 که بعد از ممیز می‌بینید رقم سوم یا چهارم بعد ممیزش یا حتی رقم دوم بعد ممیزش متفاوت باشه در اسکیل بالا فرصت آربیتراژ به وجود میاد یعنی شما تو این بازار از یه دونه اکسچنج میتونید بخرید برید تو یه اکسچنج دیگه بفروشید درصد در, در ستون آخر شما درصد تغییرات 24 ست گذشته رو میبینید که میگه یک ماهی دوصد در درصد نسبت به 24 ست گذشته رشد داشته یه نمای گرافیکی از اون در هفت روز گذشته میبینید به این صورت و اگر در این سه نقطه آخر رو کلیک بکنید میتونید به واشلیسی واش داشته باشید چارتشو رو ببینید بازار رو ببینید و اطلاعات هستیکالش رو ببینید اون دوستانی که تو بحث تحلیل تکنیکال دنبال گرفتن دیتا و کشیدن نمودار روی در لوکالشون هستن این قسمت خیلی به دردشون میخوره هرچند که من توی سایت ترنگ وی اشنگ این داستان تکنیکال آنلاین به شما آموزش میدم که شاید خیلی دیگه ی به این داستان هستیکال نداشته باشید خب این معرفی این قسمت بالای این جدول بود اگر روی این کارنسیز بزنید میبینید شما میتونید ستای اولو یا فول لیستو ببینید بر اساس کوین حالا با این دستبندی هایی که اینجا گفته و حتی بر اساس توکن که توی ویدیوی تفاوت کوین و توکن رو براتون تشریح میکنم توی ویدیوی اولمونم در خصوص این یه بحث کوتاهی داشتیم بر اساس اکسچنجه اون صرافی یا بروکرهایی که اینها رو دارن معامله میکنن که میتونه بر اساس اجاس ولوم یا ریپورتد ولوم باشه که اولین بدون در نظر گرفتن اون معاملاتی که کامیشنشون صفر بوده حالا یه جا جایی شاید به اینه مثلا مالکان اصلیش انجام شده یا اینکه اون چیز که ماین شده بدون اونا در نظر می گیره و الواقی هم که ریپورتدم که اون چیزی که کلا اتفاق افتاده تشریح میشه یه واشلیست هم شما میتونید بر خودتون درست بکنید که اون ارزهایی هایی که میخواین اینجا اضافه بکنید به راحتی میتونید البته بعد حالا یه دسترسی به این سایت داشته باشید که میتونید اینجا، اینا رو اضافه بکنید با اون کلیکی اون تهن انجام دادید و خدمتتون ار شود که به راحتی یه لیست کوتاهی از ارزهایی که میخواید از بین این 5000 هزار ای دنبال بکنید و اینجا داشته باشید همونطور که می اینجا ع توواچ لیست داره که براتون توضیح داددن همونطور که اونجا کلیک کردن دیدید این BTC اینجا اضافه شد خب